Všekni konlnage 1 1 2 3 1 2 3 1 Gdje odavde ova ruka sklanja ove dve ruke e, tako da pravim korak ispred njega. Ovo je Irini. Znači odavde kada ovom nogom koraknem ispred njega, tamo, ovo je Irini. E, sada ćete probati tako da u ovom momentu uradite ovo pa dobijete tenkjan na ovakav način. Jedan, dva, tri, da li vidite? Još jednom. Jedan, dva, tri. Sad ide sa spuljašne strane, ne bih ispred njega, nego ide oko njega. Jedan, dva, tri. Jedan, dva, odav, net.